אדון שוקו הולך לבקר חבר שלו אדון שוקו אחר הוא מצחצח נעליו מסרק שערו והולך עם עקל ומגבעת okay, בוקר הוא אחכלה אחלה, והנה בית ירוק, דלת אדומה גלינגלינגלינג בפעמור בוקר טוב, טוב אדון שוקו בוקר טוב בוקר אדון שוקו טוב, מה נעשה אולי נלך לבקר חבר שלנו אדון שוקו אחר שוקו שוקו שני אדונים שוקולדים בחובות צועדים הולכים זה עם זה מדברים. וחכלה בינה בית צהוב, דלת ירוקה גלינג, גלינג, בפעמון לפני צהריים טוב לפני צהריים טוב מה נעשה? אולי נלך לבקר, חבר שלנו אדון שוקו אחר שוקו, שוקו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 שלושה אדונים שוקולדים צועדים למסדה שלושה אדונים לו שבים צועדים סלט ומרק ופילפל ממולה וחבר לו ילכו לבקר חבר שלהם אדון שוקו אחר שוקו שוקו שוקו שוקו אדון שוקו לבקר חבר שלו שלום, אדון שוקו אדון. אחר הוא מצחצח נעליו מסרק שערו והולך עם הכל ובקבעת רוח קלה, yeah. והנה, yeah. ירוק yeah. דלת אדומה גלינג גלינג Oh, Shoko